انڈی وجہ تونیفم و انا من المشقین ان سلاتی و نسقی و ماہیا رب العالمی لا شریک و ضالک و نام المسلم بسم اللہ و اللہ اکبر کہہ کر چھری تیزی سے چلا دی